قالوا لي بعدك تحب لا شقلت ليله والعين تنثر بقت لجل العشق ليله ولو لو تبقى من العمر صدقني بس ليله حبك يظل منيتي ما همني هم من قيس يا حبك كبر وبكل قلب من قيس واللي عشق دنيته خليه يتعظ من قيس مجنون قضى العمر بس ما قبض دياله الله شو مخل بحليبك شو مغزر بالرمح من رفع راس ابو فاضل وصل للغيم الملح مرة ذب نقاب وجهه وانقطع رزق الصبح وحسين بوجهه ريجه صوته جميل سمعناه وطنا ببحة الجنوب والشمال لا بل هو الفرات ماء والسماء عراقا الحبيب والقريب السيد سجاد أنا وأنتم نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل التحية وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المسمى في السماء أحمد وفي الأراضين أبو الزهراء محمد على بعد قلبي وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ليله سعيده وجميله بحناء احباب القلب عريسنا الغالي حسن الوائلي والحبيب سجاد واشكر استاذ حسام المبدع والرائع على هذا التقديم الجميل اسال من الله لهم الذريه الصالحه والحياه الزوجيه السعيده اليوم نريد نرفع ايدينا كل بالقاعه ونصفق العراريسنا بعد قلبي الله يستاهلون والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقروء. بأنفاسي وما خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي وما أيوة هممت لشرب الماء من ضمئي يا عم وما هممت لشرب الماء من ظمأ إلا ولاح خيال منك بالكاس ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعياً على الوجه أو مشياً على الراس يا عم ما يستراح القلب إلا على شف محبوب شو تقولون على ما يستراح القلب إلا على شف محبوب وشيفيد لي على الشتاء في دليل الشتا لمن تموت قلوب والقال مات الوفه او صار الغدر مطلوب خل ينظر لهالجمع لولاد داح البوب عملوا عريس واحد تفرح الدنيا شلون وعدنا هذا اليوم عريسين صفقه لعراريسنا الفرح يا ناس واحد ما تقسم يوم خنقسم البسمه اليوم بين اثنين نفرح الليله الحسن ويسجاد يوم وعدنا هالليله جمع عيدين صلوات هسه شنقول نقول؟ نقول العراريسنا؟ بعد قلبي فدوه الله يحفظكم ان شاء الله، اسمعني بارك الله فيك، انت بشر لو ملك، يا قمر ما اجملك انت بشر, بشر لو ملك, بشر يا, ملك يا قمر ما اجملك حنياء لحيدر بيك يا قمر, يا قمر ملك ملك ملك ما اجملك لابو فاضل وان شاء الله كل احنا نشترك بالجواب الله يحفظكم انت بشر لو ملك يا قمر ما اجملك انت بشر لو ملك يا قمر ما اجملك هني على لحد دربك يا قمر ما اجملك صفقه انت بشر لو ملك هلا يا قمر ما اجملك جاوبني, جاوبني. انت بشر لوملك. هلا يا قمر ما اجملك على إيه لحي دربيك يا قمر ما اجملك انت بشر لو ملك هلا يا قمر ما اجملك والله هاي لبو فاضل لبو فاضل وانتم بعد تعرفون ابو فاضل قاضي الحاجات جميعا ها انت بشر لو ملك إيه يا قمر ما اجملك الله هنيا لحق دربك يا قمر ما اجملك اي تسحر والله عيونه تسحر والله عيونه بالرأي يغطونا بجفوفه يقبلونا يا حي الله العباس اي تسحر والله عيونه على رأس الشباب الله يحفظكم بالراية يغطونه ايه بجفوفه يقبلونه ايه يا حي الله العباس ايه جبريل شناد عباس جبريل شناد جبريل شناد جبريل شناد حي عم السادة حي عم السادة هي ايه صقار القاده هي ايه صقار القاده يا ايه خبل بعناد ها هذا فخر كربلاء ايه يا قمر هاشم هلا هل هذا قمر كربلاء ايه يا قمر هاشم هلا هني على حدر دربك يا قمر ما انت بشر لو ملك انت بشر لو ملك ايه يا قمر ما انت بشر لو ملك انت بشر زحمه عليكم والله يا قمر ما الله هنيا على حى دربك يا قمر ما اجملك وانطلق بالحريه ليلة فرح ضوئية انطلق بالحريه ليلة فرح ضه وجه الحلو لو ضو وجه القمر لو ضوّى مبويس خدود الحلوه إيه لو خوفت من الفتوى لو خوفت من الفتوى الكفاره اذبها عليّ الكفاره اذبها عليّ انطلق بالحريه لألتفار حظف إيه يا قمر عوف وصافك اذوق الفرح بشفافك لو قوم تهز اعطافك لو قوم تهز وشد على خاصر جفيه وشد على خاصر جفيه انطي بالحريه ليلات فرح نطيلق بالحرية اي اي نطيلق بالحريه ليلات فرح والله ايه يوم العرس غني له يوم العرس غني له ونطلق بمواوي له مسموح لك الليله مسموح لك هل يا له منتقته نصحوريه منتقته نصحوريه وانطلق بالحريه ليه لا للفرح الله انطلق ها بالحريه ليله فرح ضوي ها انطلق بالحريه بالحريه هلا هلا هلا لزمنا السريع الله نطلق بالحريه ليله فرح ضوئيه هلا ضوئيه هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا اول ما وش نقول الف الصلاه على الرسول اقوى اول ما نبدوش نقول لا اله الا الله الفصلات على الرسول لا اله الا الله إيه يا شجره الصبيان لا اله إلا, الا هذا فرح خواني يا إيه صلاتك يا نبينا حلوه الليله هي صلاتك يا نبينا حلوة هالليله هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وجه هلا هلا هلا هلا اعلى هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بيومه. هلا نحييها نشترك بيها ها ها يلا يلا فرحوا قلبي الغالي يلا يلا فرحوا قلبي الغالي يلا يلا يا عشق دلالي يلا يلا هذه أحلى ليالي نفرح الحسوني هذا الغالي نفرح السجودي هذا الغالي هاهاي هاهاي فرحه بكل وجه مرسومه الله الله الله الله للشباب الحلوه احلى منيه رب زوج اهل العزوبيه رب زوج اهل العزوبيه رب زوج اهل العزوبيه هل <تصفيق> هلا هل هلا هل <تصفيق> اه اه اه <تصفيق> اي دعوة ندعيها نشترك بيها والهلاهن خلي تعلي بيها إيه والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت اي والخوة صارت هل بيكم الخوة صارت ايه ايه والخوه الخوه الخوه الخوه الخوه, الخوة ها, ها هلا, هلا هلا هلا والخوه صار يوم صار العباس والخوه صارت الله أعلم اه علم علوم الملحمه و المعركه فارس درع الحسيني وقلب فوق لدرع لابس حبك جنون اهل العشق يا الجنه نتعابس لو كنت وياه للعباس حتماً صرت سادس اي أيوة والخوا صارت يوم صار العباس والخوا صارت اي أيوة عهد الشيم يا ابو علي عند الوفه شاية عند وانت قلت هيم علي وبكربلا أيوة حسب الظنون المرتضى يسلم لك الرايه ما دنكت هو النهر يركع لك بمايه اي أيوة والخوا صارت يوم صار العباس والخوا صارت آه هلا هلا والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت هلا هلا كل حنخوته لا تقولون وحيد كل حنخوته الله كل حنخوته ولا تقولون وحيد كل حنخوته الله الله روحي روحي روحي روحي الغالية روحي الغالية روحي الغالية ترخص للصبح ترخص للصبح مالك مهجتي مالك مهجتي, مهجتي. مهجتي. لو منه طلب إيه لو منه طلب لاجل ما ع اه ها, ها صوغه اعلى هلا ايه بره بره بره, بره داعش والبعث داعش والبعث كل الخونه واللي باقي النفق واللي خلى وقلب وانا وانا كل من نساند برا برا هاي الفرحة مقبولة محتاجين هلهولة هاي الفرحة محتاجين هلهولة هاي, هل هاي الفرحة مقبولة محتاجين هلا صفقة صفقة صفقة صفقة صفقة ايه ايه هلا هلا وجينا نحنيك يا سباح القلوب صفقة وهلاهيل على طول الدروب جينا جينا نحنيك إلك إلك يستاهل قوه الاحيل على طول الدرو عرسنا وعروسه الهم تلوق الهوسة عريسنا الله الهم تلوق الهوسة مبارك مبارك حسون مبارك مبارك مبارك سجود مبارك هلا هلا هلا هلا هل هل اي اي هلا هلا ها آه ها والله رفعت راس دول الشباب والله العظيم هلا هلا هلا, هلأ, هلأ اي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي ايه ايه علي علي ذكر عليين عباده وما مولانا يا علي علي علي هلا هلا وما مولانا يا علي خاصك الله بالولايه يا علي الهادي شفنا قال بعد انت الولي الحب كتبناه يا حبيب الاولي يا حبيب الاولي بلويلا ده قلب ويناد بلويلا ده قلب ويناد هلا بلويلا ده ساقي الكاوثار ساقي الكاوثار ضايعك حيدى علي علي علي عليه ومولانا يا, يا علي علي علي علي ومولانا يا علي بهاي الانغام قلبي نادى بيعته يحمل ورود نعم حيدر صرخته ولحن الانشاد بيتبارك شيعته بيتبارك صفقه صفقه صفقه صفقه وطيب جنه من المحنه طيب جن ابيك سواها يا نفس يا نفس طاها ابي كسوها علي ابي كسوها علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي سبقه سبقه يا الله علي علي بعد قلبي مولانا يا علي علي علي لك لك مولانا يا علي واصدقاء او اخوته اصدقاء او اخوته حضروا ليها لزفته حضروا ليها لزفته بالجهاني هنجه بالجهاني ومباركينا دولة للعرّس هي للعرّس هالهولة للعرّس أوها ها <تصفيق> فدوا روح لكم هاي الفرحة عمّي وين يحصل هيك خوة وهيك أصدقاء طيبين الله يحفظكم إن شاء الله والنعم والله والنعم رفعت راس أوها خوتها <تصفيق> ها عمها ضاق وين ملعب خالد ملعب خالد ضاق ملعب خالد ضاق ملعب خالد ضاق بين ملعب خالد ضاق بين ملعب خالد ضاق بين ملعب خالد ضاق بين ملعب خالد ضاق بين ملعب ملعب ملعب خالد ولا <ت Suruh> عاشتينك على الربان هذا. شيخ رائل حبيبي الله يحمك إن شاء الله إزاك بالأخير وهاجب بي وهاجب بي وهاجب بي حاضر في الملعب صالح او ها قوتها لا, لا لا ابو فاضل لا ابو فاضل اقوى ها عمها ولو اتله اهل الهوسه ان شاء الله بس احنا بعد هم نقرا لكم هوسات الله يحفظكم ان شاء الله عمي تحلى الهوسه تحلى الهوسه تحلى الهوسه تحلى الهوسه, تحلى الهوسة للعباس هوسوها تحلى الهوسه للعباس هوسوها وحفظوها عدل والله ولا فد يوم تنسوها باكر من نشوف حسين باكر من نشوف حسين عرابه قباله سووها باكر من نشوف حسين عرابه قباله اهو حسين ويانا ونهوس وحسين ويانا ونهوس وحسين ويانا وانهوز وحسين ويانا وانهوز وحسين ويانا والله ابن ود من برز هل من مبارس صاح عفق على الرسول وصفق راح براح أشر على الأول قل ما مرتاح واشر على الثاني تعرفوا الثاني أشر على الثاني قال له ماكو سلاح والثالث الثالث صعد ضغطه وطاح أولا ينهض علي خبض الأرواح واسمك هيبة يا داح الباب واسمك هيبة يا داح الباب واسمك هيبة يا داح الباب مكهبة يا دا الباب. العد رباب. الله تمركن الحد قلبي هلا <تصفيق> اروح عليكم